තැන හෝ නොදැන ගෝල්පේ සරගරේට අපේ මිනිස්සු කොටසක් ගෙහිලා ගහන වෙලාවේ රටේ නායකයා වෙලා අපේ mantiyoru maha pare marala danaකොඩ මේ සක්කිලි මිනිහා නිහඬ වෙලා හක බලහිටියා පැය 24ක් කරගෙන මේකට ගල් ගහලා මේක මේ අරගල කරුවෝ නෙවෙ යන්න මේ අපි සියලු දෙනා පොදු පෙරමුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්න සියලු පාර්ලිමේන්තු බලත් පවන mantiyoru ගෙහිලා හරි නේද? ධනඅධිපති මණ්ඩලේ වට කරලා නීතිපැත්තකට දාලා මේක අරන් ගිහලා ගෝල්පේ. ඒක අරන් ගිහලා එල්ලන්න ඕනේ. මේ නම සිවිල් සම්බන්ධයෙන් ගම්මාතු මම මේ ගමනට සාම ගමන ගගලේ නම බාදු කතා කරලා කොහමද ගමනක් යන්න ඕන මල්ලේ සාකච්ඡාවක් තියෙනවා සභාවේ උලාට එන්නේ දෙමම මම මට ටිකක් ප්‍රා වේනි දාම සභාවෙත් තුමා මේ ආණ්ඩුවේ ආන්දුව ජන වැඩ පිළිලලා ඉතාල ජනතාව පත්‍රයන් අපහසුතාවයෙන් එක්ක මම තීරණයක් කරලා ඇවිල්ලා තිබ්බේ මම මේ වාගේ දැනුවට යන්නේ සුදුසු නෑ කියලා ඉන්න බැරි අපේ මා සභාවෙත් සමාරිත්තු වම සම්බන්ධ වෙන්නේ නෑ මංගලල මේ ගමල යන්නේ නැහැ කියන තීරණ මට උපසභා කතා කරන්න අවස්ථිව. සංජය මල්ලී මේ එක ගමනක් යනවා යනවද? මමත් ඔබ පහ මම ඉත යාළ තියන්නේ ඒක නැහැ ඔබටමාලා යන්න. මා යන්න කියලා කාටවත් කිව්වෙත් නැහැ. යන්න කියලා කිව්වෙත් නැහැ. මුමත් යන්නේ නැහැ අපි ඇත්තටම කම්පා වුණා. පසුදා අපි විතරම අපිට කතා කරලා ඔබතුමාලා සම්බන්ධ කරගෙන දැනුණා අපි විශේෂයෙන්ම සුචල් മന്ത്രിතුමා, ඒ වගේම බණ්ඩාර මහත්මයාගේ මේ අදලා මහත්මයාගේ කතා කරා. අපේ മന്ത്രിතුමිය කතා කරා මේ තොරතුරු දැනනම් දැන් තොරතුරක් දෙන්න අපිට මට තොරතුරක් දෙන්නා මාත් ප්‍රකාශ කරනවා. බැරිම තැන ඉස්සර ෆැමිලි මිස්ටර් කතා කරලා ඒ වෙලාවෙත් අපි බණ්ඩාර മന്ത്രിතුමා ගියා ඒ වගේම අපේ යන් කිලක ඔබ වාහනේ අරගෙන ඒ වගේ මම ඉන්නේ තැන ළඟ උතුමා දැනහොදරේ උතුමාගේ යන් කිම වාහනේ ඉන්නපත්. ඔබතුමාගෙන් පස්සේ ළුව ඔබතුමා පස්සේ නැහැ තමයි අපි ඉන්න පුළුවන් දැන් මොන මොකක්ද වුණා කියලා. ඒ ලංකා පොදු ජනප්‍රියන්නේ නායකත්වයේ මීට වඩා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරනවා. මේ වායේ ඛේදවාචකයක් වෙන්න ඕන. මහින්ද රාජපක්ෂ මේ පිලිස ලෑනේ වාසිකෝ නැතුව ජාති අමතලා කියවනම් මම මෙන්න මේකයි. මේ ජනතා විරෝධයක් තියෙන නිසා මම මේ අස්ථාවේ දිල්ලා අස්සරුව. අපි දැම්මෙත් හැබැයි අන්තීරෝ සභාපතිවරු නගරාධිපතිවරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ගැනලා තවත් පන්තියවරු පිරිසක්නවා ඒක ඕප වෙන පරිදි දැන් කතරබු කතා බහ තුළින් තමයි එතන ජන විශ්දුවක් වෙන්න මූල ආරම්භය ඇති වුණේ ඉදින් කරුම් අද ජනතාව සංසුන්දර නිවිද කතාවක් නෙමෙයි මම ගිතන්නේ කතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ කරන්න තිබ්බා ඔබතුමා ලාව ගන්න මෙහෙම මම මේ යන්නත් මම පස්සේ සමු ගන්නවා කරපු දෙපාර්මේ ස්තුතිය කියලා හැරි කිව්වා නම් නෑ හිතේ ගිහින් ගාන ඉස්සර නි මං ඉතන වෙන වෙන සරසුමත් තිබ්බ කියලා කියනවා તમારા mantri වරුනි ඉත මේ සිදුවීම සිද්ධ වුණා ළමුත් එතනින් පස්සේ මේ බහුවදා ඉඳන් සිතුවෙච්ච සිතුවිලි විසඳෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කැබල් කිනේ තැබින් සභාපතිවරුන්ට පාර දෙන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කැබල් කිනේ තැබින් කිසිම හේතුවක් අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ මේ පිටපස සම්පූර්ණයෙන්ම සිටින ජනතා විමුක්ති ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම බල බණ්ඩලේ මේ මිනිසුන්ට කිසිම වැඩක් නැහැ මේ රටේ ගමක ඉඳ බලන්න දේශපාලනේ බලන්න හරි මොනවද කරන්න මගේ මංගව දැන් ඉන්න උලංගුනේ ගෙල්ලඟේ ඉන්නවා ජනතාව නතුකරන්නේ ප්‍රධාන සංවිධායක මිනිස්යා බින්දුලේ තියෙන ග්ලයිඩ් කණුවේ බල්බෙක ඕෆ් කරන්නේ දාන්න යන දක. ඔක මම ගිහිල්ලා ඕෆ් කරලා දෙනවා. ඒ මේ මිනිස්සු රටක් හදන්නේ? රටේ විනාශය දකින්න තමයි උන් උත්සාහ කරන්නේ. විසයිදා සිටින ජනකම තුමාගේ கெටගෙන තියෙන පාදෙසම മന്ത്രിවරේ පිතල් ගොටි. ඉතින් ඒ වාගේ මේ හැම සිදුවීමකටම කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඔවුන්ට ගොන් කිසිදාට ඔවුන් බලයේ ගත්තාම ඔවුන් සම්පූර්ණ ONG ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන ජනතාවගේ උත්සාහය ඒක හොඳින්ම අපිට පේනවා නමේ ඉඳ සිටින් ඒ වගේම මම කෝල්ලගේ ඔබ අහමට අතල මේ සීලලා දෙනුනේ අපි දැක්කලා අපි පොඩි අය මේ මේ මුවාවෙන් ගිහිලා මංකොල්ලකම් කරේ මේ එදා මෙතනදීත් කරේ මංකොල්ලකම් කර අපි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පිළිතුරේ සල්ලි අරගෙන තියෙනවා රටරම කොට අරගෙන තියෙනවා පස්වරකම් ඉතින් මේවද කරන් මේක ආරගලේ ඒ නිසා ආරගලේ මුවාවෙන්නේ ජනතා විමුක්තිමුර ලොකු හානියක් සිදු වුණා. ජනතා විමුක්ති කරන යන්ත්‍රසි මිරිසුන්ගේ තිබ්බ හිතේ මේක බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බ. මේ පක්ෂ දේශපාලනේ පහවලානිට මිනිසු ජනතා විමුක්තිමුරට ඳඳ ජීවිත වෙනකන් හිටින්. ඊට 306 දක්වා විතර වර්ධනය වෙදප දැන් නම් 10.5% ක්වත් නැතිදක්. මේ තරම් මිනිසුන් අපසන්න වෙලා එනිසා තමයි මේ mantri thuma darwe. ඒක මා හිතනවා මතර හොඳයි. ඒත් උමාට මූණ දෙන්න බැරි සතාවයි ආව නැහැ. ඔය කිසිම සභාවක mantri woru කියන්න TypeError මේ වගේ මිලෙක්චුන්ගේ රට බාර දෙන්න හොයන්නේ. අරගලේට අපිත් එකතු වෙනවා අර මන්තිතුමා දිවවාගේ අරගලයක් එක්ක අපි ඉන්නවා පිටපස්සයක් නෑ අරගලයේ සාධාරණ වේවාගේ සිදු වීම් සිටීම ගැන අත්‍තරම අපි කන ගන්නවා මේ ගැන සොයා බලුවා විතරම අපි යන්න බැරි අපේ ගම්වල පිරිස ඒ වගේම අනිත් අපි කරන අයලා අපි yaad කියලා ඉතින් ඒක කරලා මම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් කතා කරපු කට්ටියට අද අපේ අත්‍තරම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු එක්ක අහිංසක මන්ත්‍රීවරු දෙරපරාද නැති වුණා. තවත් සභාභිදිරු නැති වුණා. මේ රටේ මානව සම්පත මේ නැති වෙනවා. එදයකට බලුතු මම වැඩිදුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි. එන්න මේක මේකට මූලිකම වගකීම් යුත්ත අපි හැමදෑම ආදරය කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙනේම මේ වෙනාගේ නිර්භය ප්‍රකාශ කරනවා මොකද මේ බලය අතහරින්න තියෙන්නේ ක</thead>තරකමට තමයි මේ අපේ අහිංසක පොල්ලෝ ටික අනුරාධපුරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට උකියලා එදා දවසේ අතුරේ කරලා මොල හතක් තියෙනවා කියලා මේ රටව විනාශ කරපු ඔබතුමාලා ආදරය කරපු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේකේ මහා මොලකරුවා මේ මිනිහා තමයි මේ අපේ අහිංසක කොල්ලෝ දහදාහක් විතර කොළඹට නැති කරේ. ඒ නැති කරනවත් එක්කガルසභාව තුමනි අපි මිලිච්ඡය වෙන්න ඕනේ. අපි මහන්සියල අපි පත් කරගත්තු රටේ නායකයා. ලෝටාබේ රාජපක්ෂ කెర කනහිලා ජනාධිපති කියන්නේ හොඳ අපි අපි පත් කරපු නායකයා හෝල්පේස් අරගල භූමියට කලපු මෙලෙද්ද ප්‍රහාරයේ බලිකුරු සාගරේ සබ්බේ කියලා දකින්න ඕනේ මේක මේකට මූලිකම වගකීම යුත්ත අපි හැමදාම ආදරය කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කෙනෙක් මම මේ වෙලාවේ නිර්භයව ප්‍රකාශ කරනවා මොකද මේ බලය අදාහරින්න තියෙන කෑතරකම තමයි මේ අපේ අහිංසක කොල්ලෝ ටික අනුරාධපුරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට රෝ කියන එදා දවසේ අතුරින් සංවිධානය කරලා අර මොළ හතක් තියනවා මේ රටව විනාශ කරපු ඔබතුමාලා ආදරය කරපු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි මේකේ මහා මොළකරු. මේ මිනිහා තමයි මේ අපේ අහිංසක කොල්ලෝ දහදාහක් විතර කොළඹට ගෙන්දලා නැති කරේ. ඒ නැති කරනවත් එක්ක garu සභාව අපි මිලිච්ඡා වෙන්න ඕනේ. අපි මහන්සියල අපි පත් කරගත්තු රටේ නායකයා. රෝටාබේ රාජපක්ෂ කెర කනහිලා ජනාධිපති හොඳ නෑ අපි අපි පත් කරපු නායකයා. මොතැන හෝ නොදැන ගෝල්පේ සරගරේට අපේ මිනිස්සු කොටසක් ගෙහිලා ගහන වෙලාවේ රටේ නායකයා වෙලා අපේ mantiyoru maha pare marala danaකොට මේ සක්කිලි මිනිහා නිහඬ වෙලා අහක බලහිටියා පැය 24ක් කරගෙන මේකට ගල් ගැහලා එලවන්න ඕනේ මේක මේ අරගල කරු නෙවෙයි යන්න මේ අපි සියලු දෙනා පොදු ජන පෙරමුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපි ඉන්න සියලු පාර්ලිමේන්තු බලත් පවන mantiyoru හරිනම් ධනඅධිපති mantri වට කරලා නීතිය පැත්තකට දාලා මේක අරන් ගිහලා ගෝල්පේස. එකර අරන් ගිහලා එල්ලන්නේ ඕයි. දැන හෝ වැරද අපේ මිනිස්සුන්ට වැරදක් වුණා. මේ වෙලාවේ නැතත් මම ගරු කරන නායකෙක් ප්‍රේමදාස රණසිංහ ප්‍රේමදාස තුමා. එතුමා අද ওই වෙලාවේ ඔය ජේපිකාර නටන දෙන්න නැහැ තමයි වත් තුමා. පොලිසිය මහපාරට දාලා මේ බේරෙවෙයි අපේ अहिंसकවුන් අරන් ගිහල නාමනවා කුණු වතුරේ. මේක ජනාධිපති මණ්ඩල බලාගෙන ඉන්නවා. මේකට රටේ නායකයාදරනේ. Tamanne minisudukada gahanne meeda. Tamanne minisu maha pare maranne. මේ රට ත්‍රිවිධ හමුදා පොලිසිය දාලම ගණවත්තට අපි මේක අපක් කරගත්තියෝ. ඒ ඉඳ සභාපතිතුමනි අපි නායකත්වය ගන්න ඕනේ. අපි මේකට මූලික වෙන්න ඕනේ. මේ අරගල කරුවොන්ට නෙමෙයි මේ කොටා අපි මූලික වෙන්න ඕනේ. සියලු മന്ത്രിවරු ආණ්ඩුවක් සිනා සියලු മന്ത്രിවරු පත්න්න සිය මන්තව මොක මේ යගැන කිසිම සමාව සමාවත්්‍ය යුතු ෑ මේ සිද්ියී හටක් ලෝකයක් මවෙක පුුණනායෙ මහිද රජ පක් තුව දස් නමය අවරුත්ති මයි මාසි ද හටවෙනිද යුද්ධේ නිමාතර මුළු ලොවම මවෙතයට පත් කර හැබැයි මුළු ලොව දෙදස් විසි දෙගේ මයි මාසි නමේෙන්ද පත් තුමා අමන්්‍ය පාත් තමන්ගේ ආදර කලොටී පොළොමට ගිනන්නල හොද ඉ ජීි කා ගේ ිනිස්සුට ක අන්ත අසරණ කරලා මිනිසුන්ට ගිරව දරවල් නැති කරලා යණේනවත් නැති කරලා තප්ක්‍රෙත් එතුමාමයි මොකද එතුමාට තිබුණ අපේ සංගේ මන්තුමා කිවාවේ එක්කෝ ಜಾති ආමතල අම්රාදපුරේ සිද්ධියක් වුණානේ පෙරහුරුවක් වුණා ඉස්සරින් ඒක දැනගෙන මේ මගේ මිනිස්සු මෙතෙන්ද ගෙන්නන්න හොඳ නැහැ ලේ කැළඹීමක් වෙනවා කියලා කරන්න තිබුණා හැබැයි එතුමා වටේට හිටපුයේ සනාත්නි සාන්තරා ජොන්ස්ටන් පෙරලා දොස ප්‍රාණන්දුලා පවිත්‍රා වන්න્યારතිලා කරපු ප්‍රකාශත් එක්ක තමයි එතන හිටපු අය ඒකත් එක්කම මොරටුවේ නගරාධිපති මම බෞද්ධලිකව දන්න දෙයක් මගේ මොරටුවේ සම්බන්ධ ගන් දෙන මා ඥාතියන් ඉන්නවා එදා තමුන්නාසිල අරලිය රහමන් දිරේ ගෙරන දවසේ උදේ මොරටුවේ නගර සභාවේ සේවකيو 500ක් බොණ්ඩ දීලා තමයි අරලිය රහමන් දිර කරංගල දෙයේ ඒ වෙලාවේ පොළොමු කුරු ඔක්කොම අරංගල දෙන්න මොරටුවේ නගරාධිපති අර ගංගෝලින් ආ වහයසකම ඉන්නේ විගෘති කරලා කතාවක් කරා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ කතාව හොඳට අහන්න අරගලයක් ජයගත හැත්තේ අරගලයෙන් පමනයි අපේ මේ කාලකණ්ණි mantriවරයෙකුත් ගිය සභාවෙදී ඔය කතාවම කියලා ඔබතුමාට විරුද්ධව මමත් විරුද්ධ වෙනවා අරගලයක් අවදාවක් අරගලයෙන් ජය ගන්න බෑ ඒක තමයි ඉදා මේ සභාවෙ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ mantriවරයා මොකද්ද අන්න මේ ක්‍රියාදාවේ තමයි තන නාමෙන්ද කරු සබාවුත්මා මහපාරි තමුන්නාසලාට අත්විදින්න ඕනේ ජනතා යුක්ති ප්‍රමුණ කියන්නේ මම එතන විදිහට يعني මෙතන වැඩිමලා මම වෙන්නේ ඒ තුලටතර අපි 89 88 දීෂනේට මුණ දුන්නායි අපි තමයි ජනතා යුක්ති ප්‍රමුණ වර්ධනය කරපු අය බාරට බැලුවා ගෙදරකට ගිනි තියනවා කියන එකද බෙල්ල කපලා මරනවා කියන එක මිනිස්සෙකුට ගහනවා පදේ ආයතනයක් විනාශ කරනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒගොල්ලොන්ට සාමාන්‍යෙම දෙයක්. ඒකයි තර්කයක් නැහැ. අත්දැකීමෙන් මම මේ කියන්නේ. ඒකම තමයි මේ වුනේ. ජනකබණ්ඩාර දෙන්නපොම් වැතුමාගේ සුන්නත්තුලිය කරලා මොනවද හම්බ වෙන්නේ? දුමින්ද සනායක මැතිතුමාගේ දර පොහොර ජනකමැතිතුමා පොහොට්ටුවෙන් දකින්න දාලා වගේම දුමින්ද සනායකගේට දෙක තිබ්බේ. ඊළඟට අංජස් පස්සේ මන්තුවරේට කුමාරවෙල්වෙමෙත් උමාඩ ගහලා අට කැඩි රතපය කැඩුවේ සජිත් පිළඳා සජිත් වේවාසෝගේ වෙනම එළවගත්තේ මේක තනි කර පෙරතුගාමෙන් එකයි දනදානුත්ත්‍ය ප්‍රමුණයි විදේ විීරගේ තෙවනලි තමයි මේ වෙලාවේ මේ ක්‍රියාකාරියෝ බහැලා එත් එක්කම ගොව සභාවත් තුනේ තමුන්වාන්සලා නම වෙනදා අය </thead>ද වාජයට මූණ දීමත් එක්ක රටේ මෙච්චර විනාශයක් වෙද්දී අපි තමුන්වාන්සේ නම් කීපයක් කරා තමුන්වාන්සේට පහදල කිරිමේදී මගේ කනට ඇහිච්ච මම ගියා දෙන්න මම රත්ේ දන් යන ගමන් අපේ දෙදරමුත් මට කෝල් කරනවා එන්න දෙපා උඩපාරෙන් එන්න උඩපාරෙන් එන්න කියලා මම යොනාට ඇත් එකේ මිනිස්සු එක්ක දාන ඔතන වෙන නවත්තුවා නවත්තපු ගමන් මම ඔබතුමාට හැමදෑමත් මොන හරි දෙයක් වුණාම කිනාල උපදෙස් අදෙනවම ඔය මිනිස්සු ගැන වෛර කරන් ඉපාව. ඔබතුමාගේ කියපු එක නම. නම මං කියන්න දිනේෂ් හේමන්ත. මම මෙතුමාගේ කඩේ ඉස්සරහ කැප් එක නැවැත්තුවා. 10 දෙනෙක් විතර එතන හිටියායිද? මම ඒක නොකියා ඉඳන් මම කරා අසාධාරණයක් දෙන්නේ ලොකු ගල් කැට දෙකක් අරන් ඇවිල්ලා කඩේ දකුණ මේක කුඩු කරන් හැබැයි ඔය ඔක ලීඩ් කරේ මට දැනෙත් විදිහට බලපු විදිහට ඔය દિનેෂ් හේමත්තර ගුරුවරයා හයියෙන් කෑ ගහලා කිව්වා අපි ආවේ ඔකට කිසිම දේපලකට හානියක් කරන්න එපා. මේ මගේ කරණට ඇහිච්ච එක. ඊට මම class එක කරලා හිටියේ මම තව ටිකක් කරලා කිව්වා පුළුවන් නම් ගහපල්ලා ගරුවත් pass මොනවද වෙන්නේ කියලා පුළුවන් කියලා වචන කිව්වා මම ගියා. හැබැයි මමත් ඒ වචනේ මට gedara ගියාට පස්සේ බැලරුම් කොම තේරුනේ. මගේ මාතාව ආවේගයට මගේ නායකට මම කිව්වා "දැහුවොත් බලා පුළුව මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම දවස් දෙකක් නිදිමරුව ගෙදලා." කියන්න බෑනේ. ඒ මම කියන්නේ මිනිස්සු කරයි. ඔබ تمہාරු මේ අපි දහහත් දිනාටම මේ වෙනකොට කියන්නේ අපි සභාව ගසාකාලා, අම්බතරලා, විනාශ කරලා, ඒවත් කරනතර කියලා අපි විතරයි දන්නේ අපි යන ගමන. අද හේින්ද අපිට මිනිස්සුගේ කටවල් වහන්න බෑ සභාවෙත් තුමනේ හේින්ද මම වැඩි ය අර්ගලයේ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ මම ඔය කියපු දේ අපි සියලු දෙනා එකතු වුණොත් ඉදිරිය දිහරි ඉන්න මිනිස්සු ටික එකතුලා අපවල්ලල മന്ത്രിවරු ගොඩාක් අපි ඉන්න 45000 එකතු වෙලා තමයි ෝටාව මේ අර්ගල කරුවන් ගියාම එක එක පත්‍රයක් ගන්නවනේ ෝටාවේ ගෝඨාභය අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියලා මට පොඩි කවුරුහරි කාට හරි කියන්න පුළුවන් මට කියන්න. අපි එකතු සියලු දෙනා එකතු වෙලා 69 ලක්ෂයක් රාජපක්ෂ ජනාධිපති කරේ ආණ්ඩු තුනෙන් දෙකේ බලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා 150ක් ඉන්නවා. පොහොට්ටුවේ മന്ത്രിවරු 50 දෙනෙක් ස්වාධීන වුණා. යන ගමකට විරුද්ධව. ඒ 50 දෙනා යෝජනාවක් දුන්නා පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිට අගමැති කෙනෙක් පත් කරන්න කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අයෙන් උනාට පස්සේ විජේදාස රාජපක්ෂ දල සභාව පෙරමුණු සුසිර ප්‍රේමජයත් ඔය තුන්දෙනා තුන නම් කරලා මේ තුන්දෙනා එක්කෙනෙක් ජනාධිපති කරන්න කියලා. හැබැයි මේ ඒ එකගණවත් කන් නැතුව කිසිම බලයක් නැති සම්මුනාසලා සමා වෙන්න සම්මුනාසලා කරනේ කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා කටේ අගමැති කරා. මේ කා වෙනුවෙන්ද මේ කරේ රට ගැන හිතලවත් අපි තමුන් උනන්සල ගැන හිතලා නෙවෙයි රාජපක්ෂ පවුලක රජවරණයට. පවුල බෙඩගන්න. මුලින්ම වෙන කවුරු ආවත් රාජපක්ෂ පවුල ගන්න දෙන වැඩේ ගහනවා. නැත්තම් ඇයි තමන්ගේ පස්සේ 3ෙන් 2ක බලයක් ඉන්න අර පත් කරන්න දෙපොන්න අපේ ಪಕ್ಷ නායකයා දෙලින්ම අපි කෙනෙක් දාන්න නැහැ කියලා. මෛත්‍රීපාලසේන මැතිතුමා. හැමතිකම් ගන්නත් එපා කිව්වා. දෙන්නට අයිති කරලා ගන්න දෙනවා. ඒක තමයි පත්සේක තියෙන වෙලේ එතකොට මේ හැටනවලත් සැක්ම ඡන්දේ දුන්නා දීලා දියෙද්දි මෙහෙම මිනිස්සෙක් පත් කරගත්තාම අපිට දැන් අහන්න දෙන්න දැන් සැපද කියලා. කයින්ද වාත් වේක වෙච්චිද? ගත්තකම ධන වික්‍රමදින වාත්ද දැන් මොකද්ද කරන්නේ? අපේ ආණ්ඩුවට මුලින්මම තුරු ටිකක් මේක බයෙන් බඩු මිල වැඩි වෙනකොට බොහොම රහසිගතව තමයි කරගෙන ගියේ. මෙයා මොකද්ද කියන්නේ? මේක වැඩි කරන්න උපයල් හාරසීයි ඩිස්ල් හාරසී විශ්සය පැට්ටි කිසි කෙනෙක් කටාරින්න නැද්ද? ආරධිකට පණිපුඩිකට කවුරුත් කතා කරනවද? නෑ. දැන් කියලා ගහනවා. ඇත්තම කියලා දෙනවා බැහැ. ඇත්තම කියලා දෙනා නැති වෙන්න මේ බඩව කොහොමද තියෙද්දනවාට කියලා හහක් කරනකොට. නැති වෙන්නම මිනිස්සුන්ට ගහනවා. ඉතින් මේක අපේ මිනිස්සුන්ට කරන්න දෙයක් නැති විදියට ඉන්නවා. හැබැයි මම කියන්නේ මේවා කොහෙන් අර දෙකලා? අපේ එීවගගටයක්, 코로今天 හිරවනුය දරහනක් понадක Because this older one has an ngo Wyale et refused to make videos of the former member one at the UK Engine basically would eat to make a enough water transgender multiplied with one extra apartment And the reaches of the rules, it is not future Klima The name implies the purge of a practice, Dietşa や Эволю I am talking about මංකොල්ල ගෑවා කියලා අපි සියලු දෙනා එකතු වෙනවා. අපි සටන් පාඩේ මොකද්ද? ජනාධිපතිවරණ අපි සටන් පාඩේ මොකද්ද? ජපාන ආණ්ඩුවේ මහා සංකෝ මහා දවල් මංකොල්ල ගෑවා. කවුද මංකොල්ල ගෑවේ? පණිලියුත් වෙන්නේ නැහැ, රامي කරනවා නෑ. ඉතින් මේකේ අර්ථය දැන් දින දින රටේ මේක රාජපක්ෂ වරුන්ගේම තමයි අනේ ලොක්ක වශයෙන්ම 왔다 갔다. ඔය ගැළවීමට කියන්නේ තවුන්නාන්සලා නොදන්න කතාවක් තියෙනවා මම උග මේ ධාති සම්බන්ධකුත් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ. නෑරලාට මස්සිනාලට විරුද්ධව නෑ අන්න ඒකින් තමයි මේ ඥාතිකමක් නෑ. ධාතිකමක් නැත්තම් මම කියන්නේ මේ මාධ්‍යවේදී සහෝදරයත් දිනනවා ඔබ යනවා. ඥාතිකම මම පෞද්ගලිකව ඥාතිකමක් ඒ ඒ හින්දා තමයි පත් කරගෙන තියෙන්නේ. අර මෙතන කියන්නේ ඥාති සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා රනිල් මහත්තයා කිව්වනේ ඒකේ තියෙනවා. ඒකනේ කියන්නේ. ඒකේ තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ඒ එතකොට කිසි කෙනෙක් දැන් මම මගේ නෑනම් හරි මස්සිනා මොනවා හරි වardaක් කරොත් හරි බලනවා ඒක අන්න ඒ වගේ ඥාති සම්බන්ධයක් තියෙන තමයි රනිල් පත් කරගත්තේ. නේද? එහෙම සම්බන්ධයෙන්ම මේ වෙලාවේ කියන්නේ ඇයිද ඒ හිඳ මේ ඒත් එක්කම එතුමා දැන් රට කොට ගැනීමවත් මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජීවන බර නැති කරන එකවත් නෙමෙයි මේ වෙලාවේ කරන්නේ අපේ mantriwuru bililaddha wenno na cabinet amathwuru taman nasala dakinna ada indiyan adharawa welawen Ranil Wickrama Singha mahatthaya tamange desha palana gamana padan gatta. Kamaduwa pat karagatta රුවන් විජේවර්ධන රාජපාරිත රංගබණ්ඩාර අකිල සාගල රත්නායක අකිල විරාජ කාර්යවසන් ඒගොල්ලෝ තමයි කැබිනට් ඔයාලේ ඒගොල්ලන් කැබිනට් බලතලින් කැබිනට් බලතල කොහමද එතකොට ගැම්ම ඇ මේකටද තුන්ෙන් දෙකක බලයක් ඉන්න අපේ පොන්න മന്ത്രിවරු ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. උහුට පොන්නිය කිව්වත් හිටතරින් ඇයි මේ ගෝඨාභයණ්ඩේ බය වෙලා එහේ ඔ අපේ මන්ත්‍රීව දැනගන්න ඕ අපේ මන්ත්‍රීව කතා කරලා පාර්ලිමේන්තුවත් ඒක مواක් කරලා මේක වෙන නැති කරන්න ඕනේ අනෙක් එක අරගලේ අරගලේ නවත්තන්න ඇයි ඇයි මේ රටේ ඉන්න අපේ අහිංසක කොල්ලෝටි කරන්නේ කියලා කුටි ගැස්සුවේ රටේ නායකයෙක් බැරිද ත්‍රිවිධ හමුදාව දාලා පොලිසිය දාලා අරගලේ නවත්තන්නද බැරිද පුළුවන්නේ නොකර මේ අයියාගේ මල්ලිකේ ප්‍රශ්නෙට අහිංසක කොල්ලෝටික් දෙන්න කරල්ලා අයගේ මල්ලියගේ පස්සේ එන්නේ. එයා පැහැදිලිව කියනවනේ ද? තමුන ඔබතුමාලා බලුවද මම දන්නවා මම දැක්කා. ඇල්ලේ කුණුවන් සාහමතුරු යනවා ජනාධිපතිමත් එක්ක සාකච්ඡාවකට. තවත් සාමතුරු දනාවක් එක්ක. එතකොට ඇල්ලේ කුණුවන් සාහමතුරුට ජනාධිපති කියනවා මේ අර්ලියනා മന്ത്രിේදලා බෝල් පේස් යනවා මම නවත්තන්න ගිහා නැවැත්තු වෙන්නේ නැහැ ඊළඟට එනවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලleverකට. මම ආමි එකෙන් මේක දාලා නැවැත්තුවා. මම මේක පිළිකුල් සාහස එහෙම කියනවා ජනාධිපති. එතකොට 324ක් නියම වෙනවා මෙයා. ඇයි? කට්ටිය බේරේ නානකම්. මගගේ කට්ටිය අපේ කට්ටිය කුටි ගන්නකම් මිනිස්සු මැරෙනකම්. 324කට පස්සේ තමයි රටේ ආරක්ෂාව කරන බලන්නේ මෙයා. හිතාමතා නෙමෙයි මේක කරේ. මහින්ද මහත්තයා ආදරය කරන සියලු මිනිස්සුන්ට හිৰিහර කරපු මිනිස්සුය. ඇයි? ක්‍රමවත්ව හිৰিහර නැත්තම් වෙච්ච දේ උනා ඇඳින්නේ දිලානවත් තණ්ඩ දෙයි බන්නේ මහ බාහට බහින්න බෑන කාටවත් පැය 24කට පස්සෙම ඇඳින්නේ දෙන්නේ. ඒ හින්දා මම අරගලේගෙන නැවතව තව මගේ අවංකම කනගාටු ප්‍රකාශ කරනවා ඒත් එක්කම කොයිම මොහතකවත් තමුන්නාංශේ විශේෂයෙන් තමුන්නාංශ තමයි දෙන්නේ කොයිම මොහතකවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කියන සත්කලින්ට කිසිම සහයෝගයක් ලබා දෙන්න දෙපා කෙනේ යෝජනා කරනවා. සර් මන්තරුනි මේක tanulnas <laughs> ladunath <laughs> <laughs> apiduunath kaatuunath ekai ජනක දෙන්නවගම තමයි එකට කින දිනක නගරික මంత్రి කෙනෙක් තමයි පැටව දෙන්නේ එස්එම් දානසේ මහත්මයා ලගට ගහපු මිනිස්සු ටික අවංකවම මේ උද්ඝෝෂණයට සහාය දෙන්න මහපාලන බැස්සා එහෙම නොබැස්සනම් මේ මිනිස්සු සිංහල ජාතිය වෙන්න බැහැ ඒක සාධාරණයි හැබැයි 1000ක් එකතු වෙනකොට 5-6 දෙනේ බයිසිකල් වලින් එනවා ඇවිල්ලා ඒ ගහපු තමුන්වාසයට ගහපු හැම කෙනාම දකින්න බැන්නේ ඔළුවේ හෙල්මට් එකයි අතේ හෙල්මට් එකයි දැන් දඹුල්ලට ගහලා තියෙන්නේ ගලේ වලින් ඇවිල්ලා ගලේ වලට ගහලා තියෙන්නේ දඹුල්ලෙන් එන ලා නාවල ජනතාවට මං කිව්වේ එකයි අපි අලංකා අධිස්තුත්‍ය අපි සියලු දෙනා පුද කරන්න ඕනේ අරගලේ කරා බොහොම নিয়තමානව කරා උතුමාට ගය ගහන්නදී බයින්නේ ඇති හැබැයි වැලි කැටයක තරම් හානියක් කරේ ඒකට මූලික හේතුවනේ මේක නායකත්වයේ ගත්තේ ජනබල මුත්තරමුණේ අය නෙවෙයි. මේක නායකත්වයේ ගත්තේ සැබෑවම රටට ආදරය කරන මේ නාවුල කොට්ටාසෙන් තරණ කොල්ල ටික. දෙගණන් පෞද්ගලික මතභේද අතර තියෙන නිසා සභාපතිතුමාට බයින්දද මට බයින්ද pula සුසිරත්තුමාට බයින්ද pula ඒ ඒව සාමාන්‍ය සමාජීය තියම දේවල් නේ. ඒ හින්දා ඒකට මම කතා කරන්නේ ගම් සභාපතිතුමනි දැන් බොහොමත්ම අමාරුවෙන් තමයි අපේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ ඒ වိඳ මම යෝජනාවක් විදිහට දාන්න ඉදී මට බැරි වුණා. මගේ ප්‍රක අධහස් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් දැන් මම කියනවා අපේ මේ වාහන වලට දැන් ඩීසල් ගන්න ඕන. එතකොට නිර්දාරින් බලන්න උදා කමිටුවත් ආර්ථිකවරම් විශාල වශයෙන් අතිකාල දීමලා ගන්නවා. ඕටි ගන්නවා. ඒත් එක්කම බටා ගන්නවා. දැන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති එක් විදිහටම මේවා සියල්ල දැන් අ행 කරලා තියෙනවා. ඒ මේ යන වේදන අපි සීමා කරලා ආණ්ඩුකාරතුමාගෙන් අනුමැතියක් අරගෙන ඉදිරියට තව මේ තව මාසයක් කමාරක් යනකොට මිනිසුන්ට ඛණ්ඩ නැති දැනට මේ අපේ ප්‍රදේශයේ මිනිසු වැටෙනවා. සහන මරුඩයක් කර දෙන්න කියලා තත්ත්වය බලලා සියලුම දෙනාගේ එකඟතාවය තුල ඉදිරියට එවැනි ප්‍රයදාමයකට යොමු කියලා කතාවම කරනවා කරනවත් එක්ක මේක මන් දන්න විදිහෙන් නම් අපිට ප්‍රියසනයක් ආවලාට මහා කරන්න පුළුවන් නමුත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ සහ කොමදාරිස්තුමාගේ අවසරය අපි මේ වාහන ටිකට ගහන තෙල් ටික ඇත්තරම නවත්තුවොත් සම්වර්ධන කටයුත්තක් කෙරෙන්නේ නැහැ නිකු. එතකොට අපිට ලොකු මුදලක් මාසෙකට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. තමයි ප්‍රදේශෙ සම්ර්ධනය කරන්නේ. පළවෙනි දේ දියුණුව পায়නන්නා වල වැඩසටහනක් කරන්නේ අපේ සෝෂල් මන්තුමාගේ මාස දෙක ඉස්තරින් මාස දෙක වල මේ තියෙන අරුබුදයක් එක්ක බලත් පාලන മന്ത്രി වරුන්ගේ වැකපු දෙමනාව ලංකාව මේ පිටන්නේ පාටු පිටු පාල්කොක්තෝගේ මාසහයකට අත්දවලා කරන්නේ මාසයකට එක දවසක් ඉන්නේ අපේ ආය සමත්තුමේවරත් මාස තුරකට සේවය ඇති එද අපිට මේක ගන්න නැහැ කියලා නේද ජනතාව වෙනුවෙන් මේ කැපකිරීම අපිට කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ මොකද අපි එක්කෙනෙක් දෙන්නේ බොරුවට මේ මගේ තේමනාව අපේ මේ සභා ආරම්භ දවට වේදන් කරනවා කොට ඒකත් දැලා අපේ කම්කරු මාත්‍යගෙ උඩ හරි ඕට එකක් දෙනවා අර අමිනියාකට දෙන්නේ නැහැ ඕකට වෙන්නේ හරි ඒ හිඳ මේ වාහන විශේෂයෙන් වාහන වල සබවත්තා ඉන්ධන මිලත් අපි දැන් දීලා තෙල් ප්‍රමාණෙත් එක්ක විශාල මුදලක් වැය වෙනවා සම්වර්ධන කටයුතු ඒ වෙන්ද ඒ මුදල් අපිට සබාරම තුළ ඉතුරු කරගෙන වැඩක් නැහැ මොකද මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන්ම ගන්න බදු මුදල් තමයි සබාරම තුළට එන්නේ ඒ වගේම තෝරාගෙන දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන అత్యවශ්‍යම කොටසකට හරි බඩු මලු ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙන යෝජනාව කරමින් නැවත නැවත වතාවක් නේද නම් වෙනදා වෙච්ච සිද්ධිය වගේ සිද්ධින්න වලදී අපි කාටවත්ම සම්බන්ධ වෙන්න ඩොල වේවා කියන ප්‍රාර්ථනය කරමින් සමුනාසල සියරදරාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිගදෙනවා. ඒ වගේම ජන සමාවත් තුමා දැන් මේ ඉහි පිළිබඳ විශේෂ සත්‍ය වෛද්‍ය report තිබුණා. හද රෝගීන් සංඛ්‍යාව 300 ට කින් වැඩි වෙනවා වෙලා කියනවා. ඒත් ඇත්තම අපිට ඔය ලැ බැලුව රොද රොකින් වැඩි වෙන එක ඇත්ත. ඒකද ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන භාණ්ඩ අපි ගිහින්ලා මිලට ගන්නකොට, බයිසිකලයට වාහනයට අපි තෙල් ටික ගහන් දෙනකොට, ළමයාගේ අධ්‍යාපනයට පන්ති ගාස්තු දෙනකොට, දැන් අද මාතලේට යන බස් ගාztුව රුපියල් 140. තේ කප්පිලා බණිස්කඩියක් නැව රුපියල් 400ක් විතර. හැබැයි මේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ආදායම වැඩිද නැහැ. දැන් අපේ ආදායමත් වැඩිද නැහැ. අපිත් මේ ඉල්ලිය දක්වන්නේ මාසෙකට වීදන් කරපියොත සමානලට දැන් අපිට තියෙන 10ක මෙහෙම එන්ටෙන් දැන් වැඩි වෙලා. අපි තමයි පළවෙනි දවසේ ඉල්ලිය දක්වන වීදන් මේකට රායිසභා මන්ත්‍රීවරුන් විදිහට අපි මේ පොළවේ තියෙන යථාර්ථය මේ බිමේ තියෙන යථාර්ථය උඩ පෙන්නේ නැති මේකට යෝජනා කරන්න යනවා. හේතුව වෙලා තියෙන 1978 මේ අතීත දුරු මේ විවස්ථාවේ ප්‍රතිපල තමයි මේ අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ. කොටද පාර්ලිමේන්තුට යවන මහජන නියෝජිතයන් දෙවිය ගියලා ව්‍යාපාරික වෙලා හැම දෙනාම ව්‍යාපාර කරන්නේ. රටේ සුදු skilled ආයතනගතව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකරු තමයි ආයතන. අරට තව හරුම් ගත්තොත් ඒවලු මූලිකත්වය ගන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු. ඒ වගේම ලින්කන් කම්පැනි ප්‍රයිවට් බැංකුව කොහොලා වෙනුවත් යහපාල නාඩු කාලේ එන්ටර්ප්‍රයිසස් ශ්‍රී ලංකා කියලා ණයවැටතුනාකියි. මේ ණයවැටසටහනදී 10642 පොලියට තමයි ව්‍යාපාර කරන එක ණය දුන්නේ. ඒ වෙලාවේ රනිල් විජේසුම් සිංහ අගමැතිතුමා Tamante තෙන්ච අය වනත් බිලියන ගණන් ගොලි කෝටි තමයි ණය දුන්නේ. දැන් අපි මේ IEP මහජන බැංකුවේ කෝප් කොමිටු වාර්තාවෙන් එළියට එනවා බිලියන 56ක් මහජන බැංකුවේ ණයගත්තයි ඒක පොල් ණයට බිලියන 56ක් කියන්නේ කෝටි වලින් කිව්වොත් කෝටි 56000. එවේ අපේ රටේ සුත්‍ර මූල්‍ය අංශවල නයාරන්තින තාන්ත වරන්තින බිලියන 2යි 3යි පහයි. ඒ කියන්නේ කෝටි 25යි. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය ජනතාව සහ අපි ඇතුළුව ඕන්නංග අපි ලක්ෂ 10ක්, 15ක්, 20ක් කරන්නේ බැංකුවකින් ණයයි. අපේ ව්‍යාපාර, வியா කඳන් ද ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ මොන හරි දෙයකට. ඊට වැඩි අපිට මේගොල්ලෝ මේ කෝටි ගණන් ණය ගත්තේ කෝටි 50 60 ණය ගත්තේ කොහොමද කියන කාරණේ ඇත්තටම හොයලා බලන්න. මම මම අර උත්වාද ගියේ සභා වාර්දී කිව්වා මිලියන 300ක් දක්වා ගත්ත ණය කපණ්ඩ 2019 ආණ්ඩු පත්තු ගමන් නොවැම්බර් 27 වෙනිදා උත්සහයක දරුව අපිට මේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒක මිලදාරි වට කරගෙන ඒක කරන්න දෙන්න දෙපා කියලා. කරන්න දෙන්න කියලා ැම් බොලට ක පරා ම එකල්ලොගේ පෝටි තුන් සියට වැඩි ග තා මේ ගැන පොනිකෙන කරන්නේ මේ අපි දන්න දයක්තිවා ගත් දවාරත්තුමා මේ සරු අලකලංචට බේතුව සමයි බැසිල් රාජ පක්කෙන දිත්ව පුරසි භවයක් තින පපුජල පාගලිමිතුර රිදග ගනි රාජ පවුලට පක්ැක් ඇදීමේ බයහાનක ප්‍රතිපලිය තමයි අපි මේ අත්විඳින්නේ. කවුරු කොහොමද කිව්වද? මං දැක්ක ඊයේ පෙරේද සමාජ මාධ්‍ය තුල සංසරණය වෙනවා ජන ජනක බණ්ඩාරත් වෙනකොගම එමත් තුමා හිටපු එමත් විරයා විදිහට දැන් එවතිස්ස pore ඉන්නේ නෙවෙයි. උතුමා හිටපු නිල නිවාසෙන් උතුමාට යන්න කියලා ඒ නිල නිවසේ තිබි බඩු දාලා මහින්ද රාජපක්ෂ එතන ගිහලා පදිච්චුණා. ඉතින් මේවා දිත්තදම් වේදිකේ කාලෙම මං කියන්නේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා අනිදහස් පත්‍රය ගහලා බිම් වටලා බණ්ඩාරනායක පිළිවෙල කොළඹ ගෝල්බේස් එකේ තිබුණු පිළිවෙල එතනින් අයින් කරා ඒ වගේම පක්ෂ මුලස්ථානේ තවන්ගේ බූදලයක් විතර පාවිච්චි කරා මේවා කරපු එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අද මේ අපි අත්දකින්න අත්විදින්න එදා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පත්‍රයේ පහළ බිම් මට්ටමින් අපි වැනි ප්‍රායත්නපා මන්ත්‍රීවරු ලංකාවේ පුරා ඒක රාජවිල දරාජ පක්ම ඇත්තුමා දස් පහේ ජනාතිප තිරින් උස්සල තිික්බ ති වගේම දෙද දාය ජනාතික ති ඉල්ලක්ස වැඩිකන්ත ලක්ස හටකින් උස්ල තිිබ. එතුමාට කිරිකෙතයක් නැතුව ඒ බල අත්යෙක්ත ආණ්ඩුක්ම විවස්ථාව වෙනස් කරලා තමන්ට තිබුණ අවස්ථාව ඕනත අණුක ග්‍යස්ථාව තිබුණු ජනාතන තුර ඉල්ලා අවස්ථාව න වාර න කර සන්සෝදරය කරලා. ඒ සංශෝධනයේ යටත්ව අවුරුදු 35ට වැඩි ඕන කෙනෙකුට ජනාධිපති illiන්න කියලා පුතා illiක් කරගෙන විවස්ථාව වෙනස් කරපු එකේ ප්‍රතිඵලේ තමයි 2015 අත්විඳින්නේ. ඒ වගේ උටාට එදා 30ක් කරගෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ illiක ඉන්න බිම් මට්ටමේ හරි illiක මට්ටම හරි පෙරට නායකත්වයේ තියලා ගියා නම් අද මේ මේවා නිවැරදි කරන්න ඔබතුමාලා කතා කරන්න. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ 87 ඉඳලා 92 වෙනකවා මේ රටේ internal ද අපි කිව්වොත් ඒවා මේවා කියලා සමාජගත කරන්න උනත් මොකද මිනිසුන් ප්‍රේමා මතක ද? දලදා මාලිගාවට බහිර දුන්නා. කට්නායක ගුවන් තොටුපළට බහිර දුන්නා. පාර්ලිමේන්තුවට බහිර දුන්නා. ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලා 26 දෙනෙක් ඝාතනය කරා. කතෝලික පූජකතුරු දෙනෙක් ඝාතනය කරා. ආණ්ඩු ආධාර කරුවන් 1835 ඝාතනය කරා. රාජ්‍ය සේවකයන් 1887යි. द आपप अच्े दे से लचि ह से वक में हुआ हमुजा समजन देसी नमयक में हुआ पोलिस निलधार पुसी से हैक में यनी ती लंका लों पसी प पुना सेला नाको कहावा किनी चका कि मेवाගේ वैखमेट कियार मिलआ इलन රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි සංස්ථා, පුණ්‍ය ලේලි සංස්ථා, කජු සංස්ථා, කෝර ෆක්ටර් මේ වගේ විශාල ආයතන සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 132ක් ගණන් වශයෙන් කිව්වොත්. විදුලි රැහන් මාර්ග, බැංකු, අතලියකට වැඩි කැඩුවා ගිනි තිබ්බා මංගොල්ලකේ. බවුත් ගොඩනැගිලි තිස්තුන ප්‍රාය සභා සමාජ ශාලා. විශාල වශයෙන් ගිනි තිබ්බා. ඒ වාර්තාවට අනුව රටේ निराයුධ අහිංසක ජනතාව කට දහකට ඉතර මරලා ඉතපත් වෙන දුන්නා. ඉතින් මෙයා මේ කියන්නේ. වාජේ මුභ්‍යංශ තොරතුරු වලින් තොරතුරු ටිකක් තමා මම මේවා කිව්වේ. අරගලේ අරගලේ කරේ නිරපක්ෂික අරගල කරුවා. හැබැයි මේකේ දේශගුණ වාසි ගන්න ගිහලා තමයි අట్టර මේ දේ උනේ. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කොළඹට ඔබතුමාල කදවන්නේතුරු. ඔබතුමාලා අట్టරම මම හිතන්නේ විනසුන්ගේ බෝව කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. හැබැයි කොරුතුමාලා ඊතෙන්ද කැඳවලා ඊතන කියපු ඒ විශේෂයෙන් කතා අපි දෙපාර තුන් පාර හරහවල වහලා බලුවාම මේක තේරෙන්නේ දැන් තමයි වෙලාව ගෝල් ගෝල් පේස් බහින්. ඊට පස්සේ ඒ ඔපි ගන්නවද නෑ නෑ ඒ ආදී මාත්‍යිය යනවා දැන් මේවා මාත්‍යිය ගලවන්නේ අපි මේ මාත්‍යිය යනව කියන්නේ සුමන්තුමා නෑ නෑ කොටකේ මම වගේ යනවා මම දැකපොව මන්තුමා අපි මේවා මේ මේ මේ මේ නිරායුද අරගලයට පහර දෙන්නේ පාවිච්චි කරේ ගමේ හිටපු ගමෙන් ජනතාවගේ පස් වෙච්චි ප්‍රයත්න බමන්තුමා එන වෙන ආයතන දැන් මොකද ගොඩට එක්ක සභාවට සම්පාකාරයේ සභාපතිවරයෙක් තමයි අර තාන්තාවට ගියන කන්නේ මෙමෙ මන් ඒ නිසා විශේෂයෙන් මම ඒ විවේචනය කරන්නේ විවේචනය කරන්නේ නැත් අපි අපි මේ අපි මේ කාරණා දන්නවද ඒ දැන් අපි ජීපීකව මතක් කරන්නේ නෑ නෑ මත ජීපීකව මතක් කරන්නේ ජීපීක සුජාත නේ නෑ ඒක සුජාත නේ අපි මේව මතක් කරලා හදාගන්න ඕනේ හැබැයි මේ වලට විරුද්ධව නැහැ ඇ සමහර බද කිහිපයක් නේද? දංගලාව කියලා කිව්ව අපි ඇත්තටම ගොඩක් සමාජ බලන්නවා. අපි මත්තම පොඩ්ඩක් එන්න අපිට ওই ජෝස්තන් එතුමායි කතාව විනාඩි දෙක තුනක්වත් ඇහුන්නේ නැහැ. හේතුව යනකොට එතුමා කතා කරලා අවසන්යි. හැබැයි අපි ওই පොළු කතා කරා කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. අර අගමැතිතුමාගේ කතාවේ අහුව හැබැයි අගමැතිතුමාගේ කතාවේ අර ගල වලට කිසි දෙයක් කියුවේ නැහැ. හතර බලන්නේ නැහැ. යන්න කීවා අපි දෙයක් කියලා නැහැ. කිව්වා මම මම ආවා අබැයි ඔබතුමාලා කියන නිසා මම අයින් වෙන්නේ නැහැ. අරගලේ අරගලේෙන් ජයග්‍රහණය කියලා. ආ ඉතින් ඒක කොහොම හිතලා තමයි මම යන්නේ එතකොට දිගිර ගිරිය ඊට බාගින් මේ රටේ දැන් ණය වෙලා තියෙනවා. හැම දෙම ණය දැන් මට ලැජ්ජයි මේ රටේ දැන් අදින් දැත්ත කරලා කියන්න බෑ. සිමගල රජපාලනයි එහෙම තමයි මම කියන්නේ රටක් පාන ගාන රජයක් නක්ද එහෙම තමයි ඕන ඇයි මේ හංගාගන්නේ ඉන්දියාව හංගන සල්ලි තුම් රැකව අර සංවිධාන දෙනවා මේ සංවිධාන දා හංගා කරනවා නිය අපි රජය එක දෙයයන් දුන්නකට මන්න කැමැත්තේ සම්මරද දුන්නකට මන්නේ මේ හිඟාගෙන එක එක එක ආදාර ගන්න එක මගේ නම් පෞද්ගලික ප්‍රතිත්තියක් නැහැ. අහසේ මගේ රට නැත් එහෙම තමයි මේ රට පාළුව කරන්නේ නැන්නේ. මේ රටේ ඒ තරම්ම පරිහානිට පත් වෙලාතියි. මේ මේ වගේ ඒවායේ අපිට ඉස්සරහත් දරුසභාවේ තුමනේ ඉස්සරහත් පරගම්මාරේ තුමා බල වේ වගේ දෙමෙන්දියා සාගේ දේවල් ලොකු සාගතව. හැබැයි ඊයේ එක් දිගට වහින්න සුභාධර්ම අපි බදුනත් අපි බුදුහා මේ ගාම නිවාසලා ගන්නවා අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නේ නේද? අවුරුදු තර වැස්සේ වැස්ස නැති නිසා ඒ කාලේ සාදරනවා හැබැයි මේවා හරියට වැස්සක් හරියට හැමදේම දේශගුණයේ තිබුණා මේ රාජ්‍ය පාලනය කර රාජ්‍ය නායක රාජ්‍ය පාලකව කරපු දරද නිසා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ වියදම් මේ රාජ්‍ය දේපල මම කියන්නේ අපි දන්නවා මේ සාංගිකය කියන රාජ්‍ය දේපල සාංගික හස මඩේ යනවා ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය දේපල සාංගික මේ මේ රාජ්‍ය දේපල තමයි මේ කඩේ අවබ මේ අහල ඉතින් මෙලොව අපි දැන් කොහොමද පස්නිය තියෙනවා ඒ නිසා ආදුම අය තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මම ඉතුරුනේ මම කියනවා මම ඉගෙන ගන්නත් එක්ක කියන මේ පොලේ දෙদিন මම මේ වෙනකම් ඔබතුමා සහ മന്ത്രി මේ වෙනකම්ම මේ ಪಕ್ಷයේ කියන දේක් තනගඩ යන්න කියනකොට මම මොනවා හිතියේ නැහැ. මොකද මට දවසා පුරාම බැරි යනවා ඇති. මොකද මේකේ අරංගල කෘතාවේ මන්තු මාසෙන් අනිවාර්යෙන්ම මේ පස්සේ කියන දේක් අපි පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ. සභාවෙතුම කරන්නේ ඕනේ සභාවෙතුම කියන දේවා අපි කරන්න ඕනේ සභාවෙතුම කියන දේ. හැබැයි මම මේ අවස්ථාවේදී කනගඩු මාත් ලීසර් බෝලිං තියනවා ගෑස් බෝලිං තියනවා කොළඹ ඉස්සර අපි යන්නේ කොළඹට නේ මම වෙන අනුරාධපුරයට යනවා කොහොමද මම එරො. කොළඹ තමයි ගිනි ගන්න තැන. මුකින් මොකද මෙලසුണ്ട് තියෙන්නේ පර්සෙන් දෙකේ තුනේ ඉඩා. මේ මිසුണ്ട് එතකොට මේ මිසු ලිපාට් නැහැ. පුටි කණ්ඩ වෙනවා ඊවා දරවල ආවා නෝ කුඩු කර ගන්න දම්බරදෙන් දම් වෙන්න එයා කිව්ව තේ එළියට වෙසි සිද්ධ වුණා එයා හැම මොකදද සේම තුනම ගිරුවක් තලත් එක්ක හිටිය සාක්යරත් එයා මට තේ දෙකුව ඔය දේ වෙනවා නෑ මේ වෙනවා මේ මිනිස්සු ඒ තරම් කොළොම් ඉන්නේ ඔයාලා මේකනි නිහිල්ලා තමුසේර කැමතියක් කරනවා හරිද එහම ඒ වාගේ තලත් තිබ්බ පොඩි ප්‍රශ්නයක් මම නම් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මෙතුමාට කතා කරන්න ගුද්දේ මම පස්සෙට කර පස්සෙට කරන්නේ ලොකු දොයේකම දෙවෙලම පස්සෙකම දොයේකම සබපා දෙතුමට ආරංගල කොට්ටාසේ අන්න කට්ටි ගියාලු. මම ගියේ නැහැ. මට මට දුක වෙනවා මේ කනගාඩු කියනතුඩට. අනිවාරයෙන් මම ලබන සතිය ඉල්ල අස් වෙනවා. මොකද මෙතුමාට පස වැඩ කරන්නේ නැත්තම් මෙතුමාට පස වැඩ තම මං ඉන්නේ අසාධාරණනේ මං මං අනිවාර්යෙන්ම හිතන්නේ එපයි මොකද අනිවාර්යෙන්ම මෙතුමාලා දැන් මෙතුමා ගත දෙන්නේ හරිනේ එතරම් ඕනේ ඊට මම අනිවාර්යෙන්ම తీරන එකක් යනේට ඉතින් ඉතින් වෙලාවයි මම බොහොම මම දවස් තව සමුන්නාසල ගෙදරට එනකම්ම අපි වැඩක් කරේ නැහැ අපි පුදුමම මොකද මගෙත් එක අවුරුදු හතරමාරක් තාම සමුන්නාසල හිටියේ ඉතින් මම පිට ඔච්චර හිටెర හිටනවා මචං මේ පොඩි අපිත් වැඩක් කරන්නේ අපිත් වැඩක් කරන්නේ මේගොල්ලෝ යනනම් 12කට කර වැඩ කරා ಅಂತ කියන්න බෑ ඔය 12 නිසා මේක ඒක නිසා මම අත්‍යවශ්‍ය මේ දැඩිසේ කණගාටු වෙනවා අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වෙචිතේට දැඩිසේ කණගාටු වෙනවා ඉතින් අය එක බොහොම ඒ දවස් දෙක වැඩ කරනකොට ඒ වගේ දෙයක් වෙන්ඩෝ නැති දෙයක් ඒ අනිවාර්යෙන් මෙතුමලාගේ මෙතුමලාගේ නිසා නමුත් මේක වෙන්ඩෝ නැ නැති දෙයක් එහෙම එක එහෙම හිංසාවට පීඩා කරපු එක දැඩිසේම හලා දක්වනවා දැඩිසේම මේක කණගාටු ඒ වගේ ආයවත් අපි ඒ වගේ දේවල් පොබට කල්පනා කරලා කරමු වැරදී තමන්ද කවුරු කිව්වත් මම නම් කියන්නේ චුට්ටක් අයලා තර කරලා අපි කටයුතු කරමු කියලාත් මං ඉල්ලීමක් එල්ලනවා ඊටමතර මේ පුදුමා පොඩ්ඩක් මේ පුදුමාට හිතන් ඉබා මේ මේ පුදුමා දී කියලා හැබැයි මේ mantru 1000 දෙනා මං කියන්නේ mantru 1000 දෙනාටම ලැබෙනා වැඩ කොටසා අපි සබ්බේ තුමනේ මම දැම්මේ ඩීසන්ට් මිල වැඩිමත්ම එක මේ නාවර සභාවේ තරන්නේ සියලුම තේරෙවාම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලලා සබභාවේ මොකද ඒ වගේ වාහනෙට ඒ වෙනකොට ලොකු නිසා මම කියන්නේ අපි කතා කරලා වැඩ කරද්දි මිනිසුන්ව ආදාසනපත් වෙන විදිහට තවන්ගේ වියදම අඩු කරන විදිහට වැඩ කරලා මේක පුළුවන් දෙයක් ජනතාවට දෙන්න නම් දැන් අපිට නම් command අපිට පුළුවන් දෙයක් සමගම්ක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරලා කරමු කියලා හිටියා නෝ අනික මේ විදේශයෙන් මට ජනක මාතර ගෙඩේ ගිහින් තියලාගෙන වට පුටුවේ මට අයියා වේ ලැහුවේ මම පුටුවේ බෑයක් වලලා හිටියා අපි කාබුගේ තරහ කරද ඒ වගේ පුදුම හිතරමානුයක් ඇතුණා ගෙවල් දරුව අපේ ගියක් මේ බෝරත් එකකට පස්සේ ඉන්නේ ගියකින් ගේකට ගිනේ තියලා කරාණ අනික සාපතුමා එදා අපේ ගමේ ලොරි යද්දී මේකෝ එනකොට මේ පොඩි කොල්ලොලු අපේට බොළු යන තරම් මාඩ්ගේ මාට්ටු මොකද මේකොල්ලෝ මේ යන්නේ ගිනිද යන්නේ විතර ගිනි තියන්නේ කියද්දී ඕන එකක්ම නෙවෙයි කොල්ලතෝ මේ ලොරි ඇදගනෝ මේ තරම් මේ ලොරි කීයක නාවු මේ තරම් මිනිස්සු ඒක නිසා මේක තමයි කවද බලපෑමක් කරන්නේ නෙවෙයි නමුත් එහෙම තමයි ලොකු විනාශයක් කරන්නේ. අහ් ඉතින් ඒක අ අපිට කරන්න පුළුවන් තියන සභාවේ තුමා කරමු කියලා ඉදිරි මහානායක කොමිසම ඒත් එකම මම හිතන්නේ රටේ ඇදවිච්ච තත්ත්වයේ පිළිබඳව මම අපි සියලුම අපි മന്ത്രിවරු 17 දෙනාම අපිට දේශපාලන ಪಕ್ಷ මොකක් තිබ්බත් අපිට මේ අනවශ්‍ය තර්ක අරගෙන නැතුව අපි සියලු දෙනාම මේ ආර්ථික ව්‍යසනය තුළ પીඩා විඳිනවා. ඒත් එකම තමයි මේ සියලු කාරණා වලට ඇතුළු මේ සියලු දේශපාලන අධිකාරිත්වය නායකත්වය ගන්න පිරස මේකට වග කියන්න ඕන. හැබැයි අපි බරුවට දැන් එක එකනවා මෙමය එහෙම නෙවෙයි මෙමය කියලා අපිට මම ශ්‍රී ලංකා පුජනපරමුණේ සභාපතිවරෙක් හැටියට මම කවදත් කතා ගැඩ කරවෙ ඔපුතුමාලත් එක්ක දේශපාලන මගේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාල්ලා ඒකනේ අපි එළියේ දේශපාලන වශයෙන් මිනිස්සු කුලල් කා ගන්නකොට අපි සභාව ඇතුලේ බොහොම සමගින් අපි කටයුතු කරා දැන් මේ අවුරුදු 2018 ඉඳලා මේ වෙනකම් අපේ අතර ගැටමක් ඇති වුණේ නැහැ මොකද මේ විශේෂයෙන් ජනතා විමුක්ති කරන අර විදියට මගේ ජනතා විමුක්ති මට කතා කරලා කියනවා අනේ මල්ලී මං එහෙම කිසි දෙයකට නෑ මං ජනතා විමුක්ති පෙරේම කිසි දෙයකට නෑ කියලා මට කතා කරලා කියනවා ඉතින් එතුමා දේශපාලන මතයේ මොකක් වුණත් එතුමාට මේක එතුමාගේ දේශපාලන මතයේ වුණත් එතුමා මේක මේ අනුමත නොකර ඉන්න නිසා වෙන්න ඇති කියලාද මම තමයි අර කට රොට්ටේම ගහලා ඔක්කොම ගනාලා බලන්නේ නෑ මම ඒ හින්දාද ඒ හින්දාද එහෙම නැත්නම් අර අනංගලයන් මිනිසු ගිහිල්ලා මිනිස්සු හම්බෙලා උඹ සනත් මල්ලිට මොනවරි කරොත් එහෙම උඹගේ ගිනි තියනවා කියලා කියපු හින්දාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද මම දන්නේ නැහැ. මේ මම දන්නේ නැහැ නමුත් අපේ ගරු mantri tumalla upasabha pavuttu ma susil mantri ma athuru ne api sielu dena katha සියලු දෙනාමත් ඔබතුමාලා කියන මතේ මා සමග ඉන්නවා හේතුව තමයි අපි කිසි කෙනෙකුට හාල් කිලෝ එක 100ට හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි සියලු දෙනාටම හම්බෙන්නේ එකම මිලකට. අපි මේ ආර්ථික විясනතුලෙﾞ ගිරිලා ඉන්නේ. මේ ඔබතුමා කියපු কারণে ඔබ ඒක විහිළුවකට ගන්න බෑ. මගේ අම්මා උයන විදිහ සමහරලාට දකපුවාම බෑ සමහර වෙලාවට ඇයි මේ මේක නැද්ද? අර නැද්ද කිව්වම වෙනද බත් එක බෙදලා එක දැන් බෙදලා තිබ්බොත් එහෙම විසි කරනවා කියලා බෙදාගෙන කන්න කියලා කියනවා මේ මොකද එතකොට ඩිංගක්hari විසි කරන්නේ නැති හින්දා ඉතින් ඒ හින්දා මේක අපි සියලු දෙනාට මේක දැනෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා මම අපේ ගුරු මන්සිතුම් මල්ලා කිව්වා එක කියන්න බලාපොරොත්තු නමුත් අපි මේ ආණ්ඩුව සුද්ධ කරන්න අපිට උවමනාවක් අපි බලාපොරොත්තු මේ වෙලාවේ අපි සියලු දෙනාටම මේ ආර්ථික විෂමයට මුහුණ දෙයිලා අර මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා විවේචනය කරන්න යන්නෙත් ඒත් එක්කමික කාරණයක් කියන්න එක කා එකදී මට එක කාලෙකදී මං හිතන්නේ සුසින් මන්තුමාගේ සහෝදරකම මේක ඇතුළේ තියෙනවද මම දන්නේ එක අවස්ථාවකදී පුදුම විදිහට මෙයා වුණා මොකද ඒ වෙලාවේ අර 88 89 කාලේ මේ මෙයාව උස්සගෙන ගිහිල්ලා ආမိකෙන් පොඩි කාලේ අයියාව අරන් ගිහිල්ලා මෙහෙම වුණා කියලා කිව්වහම ජීවිතේ අනුනම්යෙන් බේරුණේ කියලා කිව්වහම පුදුම විදිහේ වෛරයක් ඒ කාලේ ඇති වුණා මේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයා පිළිබඳ මට රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයා පිළිබඳව තිබුණ වෛරය නැති වුණේ එදා 9 වෙනිදා වෙච්ච සිද්ධියත් එක්ක රණසිංහ ප්‍රේමදාස වගේ චරිතයක් හිටියනම් මේ කැබිනට් ඇමතිවරු මේ විදිහට විනාශ වෙන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සුගේ ගෙවල් නීති විදියට ගිනိගන්නේ අහිංසක අපි මේ අපේ රාජ්‍ය නායකයා දෙනුවෙන් රැස්වීමකට සහභාගී වෙච්ච අපිට මේ විදිහට මේ අතරමඟ මේ විදිහට වෙන්න තත්ත්වයක් මේ විදිහට විනාශ වෙනවා අර මේ අරගල භූමියේ හිටපු මිනිසුන්ට එළවෙනවා පහර දෙන තත්යක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ වුණා නම්. ඒත් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි මේ කාරණා පිළිබඳව ගොඩාක් අපේ දේවල් කතා කරා. පවතින ආණ්ඩු පිළිබඳව, නායක පිළිබඳව ලොකු තියෙනවා. හැබැයි අපි පිළිබඳව දිගින් කතා කරනවට වැඩිය මේ වෙලාවේ මේ ආර්ථික වි්‍යසනය පිළිබඳව අපි කොහොමද අපි ගොඩ කොහොමද අපි ඉදිරි කාලය තුල කන්නේ කන්නේ බොන්නේ කොහොමද ඈ එතනදී මම හිතන්නේ අතරම අපේ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත පිළ බදව තියෙන අවධානය නැත්තර නැති කරලා තියෙනවා. අපි කොච්චර කතා කරත් මේ වියසනේ මතුෙච්ච දවසේ ඉඳලා මේ වෙනකන්වත් නෑ මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැඩි කරන්න නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වැඩි කරන්න අපි අපිට වොමනාතිපුනේ ගෝඨාභය ගියාට කමක් නෑ. ගෝඨාභය ජනාධිපතිකම දාලා ගියar කමක් නැහැ. මහින්ද මහත්තයා මේ තනතුරේ හිටිය යුතුයි කියන අදහස තමයි අපේ තිබුණේ. අපිට ඒ තිබුණේ ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා මහින්ද මහත්තයා අයින් කරන්න යනවා. ඒ යන්න මහින්ද මහත්තයාට ඉන්න දෙන්න කියන අපේ අදහස තිබුණේ සියලු දෙනාගේ. ඒ අංගو තමයි අපි එතනට සහභාගි වුණේ. මිනිස්සු කතා කරලා කියනකොට මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා නෑ මම අගමැතිකම දාලා යන්නේ නෑ මම මේ ගිහිල අරගලේට ගහන්න ගියාද කියලා කියන කෙනක නම් අපි දන්නේ නැහැ. ඒක අදවසක් අපිට කියන්න කියලා අහනවා. මගේ උපසභාපතිතුමාත් අහනවා ඇයි මේ ගියේ කියලා. තව මන්තුමල්ල පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දෙන්න. මගේ උපසභාපතිතුමාත් අහනවා ඇයි මේ ගියේ කියලා. හැබැයි අපි April මාසෙත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අරලියාගහ ਮੰදිරියට අපිට අරුමයක් නෙවෙයි. අපේ නායකතුමා කතා කරොත් යනවා බොහෝ අපි සහභාගී වෙනවා. April මේ වගේම රැසීමකට අපි සහභාගී ඒ රැසිය මසහාභගීලාව අප්‍රේල් මාසේ අපි එකට සහභාගී වෙනකොටත් අරගලයේ තිබ්බා. අපි පැත්ත පළාතේවත් බැලුවේ නැහැ. දීපිමන්තුවේ දැසත් කිව්ව යන්න එපා කියලා. ඔව්. ඉතින් අපි එදා එදා තමයි මම හිතන්නේ අරගලයේ අරගල තිබ්බේ අපි අප්‍රේල් මේගරු පන්තුමල්ලා අපි අපි සභාපතිවරු සහභාගී එතකොට මාර්තු මාසෙත් අපි සහභාගී වුණා අප්‍රේල් මාසෙත් සහභාගී වුණා අප්‍රේල් මාසෙත් අපි මේකට සහභාගී මේ අ르ගලය ගෝල් ෆේස් අපි එතකොට මේ නිවාණයෙන් අපි සහභාගී පැත්ත පළාතව තියෙන තුර අපි ආවා. ඒක තිබුණ වෙනස අපි නවවෙන්ද සහභාගී වෙනකොට වෙන විශාල පිරිසක් මේක ඇතුලේ හිටියා. එතකොට අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා සහ ක්‍රියාකාරී පිරිස තමයි ගිහිල්ලා හිටියේ. එතකොට ඇයි ගියේ කියලා අපිට අපේ නායකතුමා කතා කරනකොට යනවා කියන එක එකමදාම සාමාන්‍ය දෙයක්. එහෙම නැතුව අපි මේ ගහගන්නවත් අර අරගලකාරයොන්ට ගහලා ලවන්නවත් එහෙම කිසිම චේතනාවකින් අපි සහභාගිුන්නේ හැබැයි අපි පසුව දෙනගත්ත මේ කොළඹ ඉන්න විශේෂයෙන් අර මොරොටුවේ වගේ පිරිසට උවමනාවට තමයි මේ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඕල් තමයි මේකට යුක්ත කරලා දෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිපලයක් හැටියට තමයි අපිට කුටි ගන්න වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපි පස්සේ දැනගත්තා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක අර ජනතාන්ත්‍ර පෙරමුණ පිළිබඳව කොහොම පිළිකුල් සහගත මේsituvillක් තමයි හිතේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි අරගල කර යුතුයි අරගල කරන්න ඕනේ මේ ආර්ථිකයෙන් ගොඩේන්න මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නෙන් ගොඩේන්න ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ මේ අපේ නිර්පාෂික අරගල කර වන්ට අපි දෝෂාරෝපණය කරන්නේ නැහැ අපිත් ඒ ගොඩේ හැබැයි ඒ අතරතුරේ විශේෂයෙන් නාවුල වගේ ප්‍රදේශයක මේ තමන්ගේ පුද්ගලික අභිමතාර්ථවලට යන්න පුද්ගලයෝ උත්සා කරපේගෙන මම කනගාට වෙනව මම කියන්නේ මේ සදාකාලිකව මේ සභාපති තනතුරේ වක් මේ මානසික තනතුරු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට අපේ පාලනය හොඳ නැත්නම් ඕනෑම වෙලාවක මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට Taman බලයට එන්න අපි පුරවැසූ හැටියට ඒ එන බලයට එනපත් වෙන පිරසට සහාය දෙන්න අපි කැමැති. එතෙක් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අනවශ්‍ය දේවල් පිළබඳව අපි කොරාලලල random නැතුව මේ ආර්ථික උවදුරෙන් ගොඩ එන්න මම විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න තිබුණත් විවේචන තිබුණත් අපි මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකා පෙරමුණේ මේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයෝ අපි මේ වෙලාවේ අනිරලික රසිංහ මහත්තයා පිළිබඳව යම්කිසි විශ්වාසයක් තියාගෙන කටයුතු කරන්නේ මේ වෙනකන් ආණ්ඩුවේ හැම නැත්තම් ශ්‍රී ලංකා පුරජන පෙරමුණේ මතක් කරා වෙන කෙනෙකුට දෙන්න තිබුණා කියලා හැබැයි මම හිතන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ එහෙම අරගෙන يعني සමස්තය ගත්තාම මිනිසුන්ගේ මේ රාජතාන්ත්‍රිකභාවය පිළිබඳව සහ මේ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අනිත් කට්ටියට වැඩිය යම්සේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන සිතුවිල්ල මගේ පුද්ගලිකව තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පිළිබඳව. ඉතින් නිසා මේක දේශපාලන කැලේතු අවස්ථාවක් මේ රටේ මිනිසුන් ඛණ්ඩ නැහැ, ඛණ්ඩ බොඳ නැතුව දුක් විඳිනවා. මේ අරගලයේ තමයි අපි ජයග්‍රහණය කළ යුත්තේ. ඒ නිසා සභාවක් හැටියට මම උපසභාපතිතුමා ඇතුළු ගරු മന്ത്രിතුමාලගෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා අපි මේ කටයුත්තේදී මේ ජනතාව ගොඩ පුළුවන් තැනකට අපි උත්සාහ කරමු. තමන්ගේ ගමේ, තමන්ගේ නෑදැහැ වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ හිතවතව පුළුවන්, අසල්වාසියා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ජීවත් පුළුවන් අරගලයට අපි උදව් කරමු. අපි මේ ආර්ථික උලෙන් ඕඩේම කියන කතන්දරේ ඒත් එක්කම තමයි මේ වාහන වලට තෙල් ගැසීම සම්බන්ධකෝ ඇත්තරම පිගත එහෙම මම සමහර වෙලාවට මේ ආසන්න සභාපතිවරුන්ගේ වාහන වල තමයි මම කීප අවස්ථාවක් මේ දැන් එහාට මෙහාට යන්නේ ඒ ඔබතුමාලා අනුමත කරලා දීලා තියෙන ප්‍රමාණියවත් ගහන්නේ නැහැ තෙල් ඒ තමයි අපේ මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ගත්තාම අපේ කුණු අදින මේ කතන්දරේ වුණත් අපි දවස් 6ක්ම දුවන්නේ නැහැ දැන් දවස් 3යි දුවන්නේ ඒ කියන්නේ ගැනීම සඳහා තමයි මේ කටුත්ත කරන්නේ උpperyම අපਨੇ කාර්යreactivex මතාවෙක මේ කටයුත්ත කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා එතකොට අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ ලිපිකරු මහත්වරුන්ට විතරක් නෙවෙයි අපි කම්කරු මහත්වරුන්ටත් අර චක්කලේක මේ අදාළ වෙනවා ඒ මිනිසුන් බෆේ ආර එකක් එන්නේ ඒ මිනිසුන්ටත් ආර්ථිකය දෙනනවා ප්‍රශ්න දෙනනවා ඒ නිසා ඒ කම්කරු මහත්වරුන්ට දින තුනක් තමයි සතිය දින තුනක් රාජකාරී අවස්ථාව හදලා තියෙනවා උpperyම විදියට කාර්ය මණ්ඩලයට දැනුවත් කළා දෙනවා දීමනා කේ වීම ඒ නිසා මම පුළුවන් තරම් අපි බොහෝම කාර්යය කියන්නේ මාත්‍රික වශයෙන් හානියක් නොවන විදිහට බල ප්‍රදේශ මේ කඩතු වෙනින් කරනවා ඒත් එක්කම තමා බණ්ඩාරමන්තුමා ප්‍රකාශ කර ආර මේ අපිට මේ පුළුවන්ද අපේ දූපත් මිනිසුන්ට මේ වෙලාවේ යම්කස මේක වුණොත් අපිට දෙවන්න දෙන්න පුළුවන් ද ආහාර දෙය මේ මල්ලක් කර දෙන්න පුළුවන් ද කියන කාරණය ඇත්තම මේ වෙලාවේ අපේ ගරු mantu <Sanye> malla උපසභාපතිතුමා ඇතුළු ගරු mantu දැනවත් වෙන්නට ඕනෑ අපි මේ වෙලාවේ සභාවක් හැටියට ඉතාලා මාర్థిక වශයෙන් පල්ලෙහා මට්ටමට වැඩලා තියෙන්නේ හේතුව තමයි අපිට වරිපණම්බදුව එකතු වෙන්නේ නැහැ ප්‍රධාන ඒත් දෙකම අපිට උසාවි දඩයෙන්නේ නැ මේ ඊට පස්සේ උත්තරගාසු නැ ඉඩම කුලිය වෙන්නේ නැ ඉතින් ඒ නිසා බොහොම අපහසුතාවයක තමයි ඉන්නේ මම හිතන්නේ අපේ දෛනික කටයුතු පව කරගෙන යන්න බැරි විදිහේ තත්වයක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ සියලු කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමාලා දැනුවත් වෙලා මේ කටයුත්ත කරන්න කියලා මම කියනවා. ඒත් එක්කම මොරගොල්ල සම්බන්ධයෙන් අපි ඊතාවම කනගාට වෙනවා. බණ්ඩාරමන්තුමා මහසභාවේ කියපු කාර්යෙත් අපි නැවත වතාවක් මම ඒ මතක් කරා. ඉතින් අපි ඇත්තරම හරි අසරණයි. අපි ලැජ්ජා කියන්නේ අපි අවුරුදු 11ක් විතර මමත්මයේ සභාවු දෙහැටියට අමතරු කී දෙනෙක් පත් වුණාද මේකට වනජීවී අපදිකරණ ක මාතලේ දිස්ත්‍රික්කේම උපත් වුණා. ඒත් අපේ මාතලේ මේ නාවුළු ප්‍රදේශයේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නිසා මට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි මේ පහුගිය දවසේක තිබුණ සාකච්ඡාවේ ප්‍රාදේශීය මාර්ගයට විදුලි ආලෝකේ ලබා දී මේ කටයුත්ත අපි කරා. ඒක තව කොටසක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ atte kama vækandaya e marga sambandhayen මම මේ පන්න සම්බන්ධයෙන් විධිසත්වව හොයලා බලලා ඒ ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගය මම ගන්නම් මේ සම්බන්ධයෙන් මාර්ගයට මෙහානිය කියලා දෙනවා නං අචල කාර්යාලය පිළිබඳව මං හිතන්නේ මිලින්දෝර් කාර්යාලය රැකගැනීම පිළිබඳව මේ කාර්යාලය සේවය කරපු මිනිස්සු අපි මොකද කරන්නේ කියන කාරණේ දැන් නම් බෑ මේ අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔබතුමිය කිව්ව ළමා කාන්තකාකාමේ කඩ මේ මේ වෙලාවේ අවශ්‍යතාවය කියලා දෙනවා ඊයේ මේ අර අටුළුක දරුවෙක් විනාශ කරා අපේ දරුවෝ තමයි මේ විනාශ මිනිස්සු નીતિය මේ දේශපාලනික වශයෙන් හරිය નીતિය වල්වැදෙනකොට මිනිස්සු ඉන්න මිනිස්සු හේමසුන්ගේ හැසිරීම ප්‍රදර්ශනය කරන ආකාරය තමයි මේක අපේ දරුවෝ තමයි මේකට විනාශ නිසා අපි මේ කඩේ උත්තත් ආරම්භ කරමු මම හිතන්නේ මගේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා මේ කියපු කාරණා සම්බන්ධයෙන් මම කතා කරා මට තර්කයක් නෑ මගේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා වරුනේ උසභාපතිතුමා අද තුම කිසිම කෙනෙක් පිළිපදව මොකද මේ ආර්ථික වියශනිය තුල අපි සියලු දෙනාම කිලිලා අපිම තමයි ආණ්ඩුව මේකට උත්තර හොයන්නේ අපිට ජීවත් පුළුවන් අවස්ථාවක් නෑ නැත්තම් අපේ කොට්ටාස අපේ ගරු මේ ගමේ මේ ඉන්න meninosුන්ගේ රක බලා ගන්න වෙන්නේ අපිට අන්තිමයට ඉතින් ඒ නිසා අපි වැඩි දිරේ කොවියෝ මේ ණය දුප සම්භාවිතම ඒ නිසා අපි මේ කාරණේ පිළිබඳව කටයුතු කරමු කියන කාරණය මම මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරනවා ඉතින් සිද්ධිය නව වෙන පුනා කතා කරනව නෙවෙයි එවැනි තත්වයක් හතුරු සිදු නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මේ ඇති ආර්ථික වියශනයේ ඉක්මනින් මේ කටයුතු මේ ආර්ථික වියසනය මඳපවත්වාගෙන සාමාන්‍ය විදිහට රට පවත්වාගෙන යන්නට මිනිසුන්න කාල බිල ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් රට නිර්මාණය කරගන්න සිළු දිනාරම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා කරමින් අද දවසේ සබාවේ කටයුතු සමාර කරන බොහොම ස්තුතියි මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍යයි ඔබේ චංගම දුරගතණයට මෙවැනි වීඩියෝ නිතරගෙනා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩ රට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ එක ඔබලා බෙල් සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට යවස්තාබ උදා වෙනවා. එහෙනම් මතකයතුවේ මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක බලලා බෙල් සලකුණ බලලා like කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමුවෙමු මෙවැනි වීඩියෝකින්. මම හින්දි කරුණ කුමාර.